Kas sulle meeldib rasvane toit? Nämm! No võt, mul on siin kolm rasva sijadu toidunud. Õli, kahuke, sea rasv. Üks neist on su tervisele väga kahjulik. Põhimõtteliselt südari, ehk infarti starterpack. Mis sa arvad, milline? No, ma kohe ei ütle. Sest sellele vastuse saamiseks tuleb süveneda sellistesse biomolekulitesse nagu lipiidid. Täpsemalt vaatame, milliseid lipiide on olemas, millised on nende keemilised omadused ning milliseid neist on terviseks süüa ja milliseid mitte. Lipiidid on üks suur keemiliste ühendete rühm, kuhu kuuluvad rasvad, õlid, vahad ja paljud muud ained. Ühtlasi on lipiidid üks neljast biomolekulite liigist. Lipiidi koosanud süsinikust, vesinikust ja hapnikust ning neid toodetakse ainult elusates organismides. Lipiidid on hüdrofoobsed, ehk nad ei lahustu vees. Miks? Sest nad ei moodusta vesiniksidad. Mis see vesinikside on? Seda me õpime pikemalt veeomaduste teemalises videos, aga teatud molekulte vahel on sellised õrnakesed sidemed nagu vesiniksidemed. Ja kui mõni teine aine, näiteks suhkurvees, lahustub, siis vesiniksidemed tekivad ka suhkrumolekuli ja veemolekuli vahele. Kõik on sõbrad. Aga lipiidid ütlevad sellele kategooriliselt ei. Nemad pole mingid sellised kerglased, kes saaksid lihtsalt vesiniksidemeid luua. Ja sellepärast nad ei lahustu vees. No võtame näiteks lammasti pealisvilla või lindude katesuled. Need on kõik kaetud vahaga mis on lipiid, seega hüdrofoobne ning tänu sellele nad ei märgu ning ei külmu läbi. Ja see pärast ongi villasokid talved nii mõnjad. Aga nüüd, milliseid lipiidide liike on olemas? Alustame peamisest lipiidide rühmast, milleks on lihtlipiidid. Lihtlipiidid alle kuuluvad rasvad, õlid ja vahad. Üks lihti piidi molekul kooseb ühest glütseroolist ja kolmest süsiniku ahega rasvhappe molekulist, mis on seotud glütserooliga. Tänu sellele nimetakse teda tihti ka tri-glütserooliks. Kujut ette, et see on molekul, mis on nagu kaelage, kus nöör on glütserool ja kolm rasvhapet ripub nööriküljas. Aga rasvhaped võivad olla tuhandeid tuhandeid molekule pikad mida pikkemahel, seda rohkem salvestanud sinna energiat sidemete näol. Ja see pärast ongi lipiidse toidud tihti suure energiasisaldusega. Lihtlipiidid jagunevad kahte suurde rühma: on vedelad ja on tahked lipiidid. Vedelaid lipiide tuntaks ka kui õlisi. Nad on toa toatemperatuuril vedelad, nad on peamsed taimse päritoluga. Aga loodus ei armasta kunagi ühe taolisust. Ja ka siin on erandeid. Näiteks loomne kalamaksa õli. Aga miks on õlid vedelad? Nagu eelnevatest videodest teame, siis looduses on üks põhjne reegel see, et mitte keemine koostis ei määra omadust, vaid keemiline struktuur, ehk ehitus, annab ainetele tihti nende omadused. Ka siin kehtib sama reegel. Mis see täpsemalt tähendab? Vaatame lähemalt. Rasvappe molekulis on tavaliselt pikk oma vahel ühe sidemega süsiniku aatomeid. Ja nende küljas on omakorda vesiniku aatomid. Aga vedelate lipiidid puhul on mõnes kohas nii, et vesiniku aatomid polegi, vaid süsinikute vahel on sidemed Ja kui teistest kohtes püsib struktuur kenasti koos, siis selles kohas rasvhape käändub. Ja tänu käändumisele ei suuda molekulid niivõrd üksteisel lähedal hoida ja see tõttu ongi selline vedel. Sellised lipiide kutsutakse ka küllastamata rasvhapeteks. Miks küllastamata? See pärast, et kuna tal on siin süsinikud vahel kaksiks side, siis tegelikult need süsinikud saavad võtta veel vesiniku aatomeid enda külge. Tihti nimetatakse neid ka tervislikeks lipiideks. Miks tervislikeks? Sest meie organismil on vaja rasvahappeid lagundada. Ja kui neil on olemas need käende kohad, siis entsüümid, mis rasvahappeid lagundavad, saavad paremini ligi ja neid lagundada. Ja siis on olemas ka veel tahked lipiidid, nagu rasvad. Need on tootemperatuurid tahked, Ja nad on peamiselt loomse pärituluga. Ja jällegi loodus tõesteb, et ta ei salli ühe taolus Sest on ka olemas tahked taimsed rasvad, näiteks kakao või, mis on taimse pärituluga, aga tahke. Aga miks rasvad on tahked? Ka siin tuleb jälle mängu rasvapemolekulite ehituse oma pära. Tahkete lipiidena on molekuli ehitus väga range ja jäik. Kõigi vahel on ainult üksik sidemed ja tänu sellele on molekul sirge. Tema ei käendu kuhugi, see on nagu sõjaväe rühm, kõik on ühesugused ja täpselt rivis. Tänu sirgetele rasvappe molekulitele suudavad lipiidid kuhsed üksdese peale nagu glego klotsid. Nad on hästi tihedalt pakitud, mis muudavad neid tahkeks. Tahked lipiide kutsutakse ka küllastunud rasvapeteks sest rasvhappe molekulid on võtnud maksimaalsed vesiniku aatomid enda külge ja rohkem ei saa midagi juurde lisada. Need on küllad, rohkem ei saa enam tulla. Sellised lipiide kutsutakse ka kahjulikuks, sest rasvhappet lagundavad ensüümide ei saa hästi neile ligi ja ei suuda neid hästi lagundada. Aga nüüd räägiks ühest olulisest protsessist, hüdrogeenimine. Juba nimetus ütleb, et see on vesiniku ehk hüdro kui viimine ehk geenimine. Kindlasti olete kuulnud margariinist, mis on tahke, aga tegelikult on tehtud taimsest õlist. Ennem rääkisime, et taimne õli sisaldab küllastamata rasvahapid ehk rasvhappe süsinikaatomite vahel on kaksik side ja tal on veel potentsiaali võtta külge vesinike ehk on küllastamata. Ja hüdrogeenimine on põhimõtteliselt, et oi, kui kena küllastamata rasvhappe küll oleks paha kui keegida ära rikuks. Ehk siis hüdrogeenimisega lisatakse küllastamata rasvhappele vesiniku aatameid. Süsinika vahel jäävad üksik sidemed ja ongi küllastunud. Vedelast lipiidis saab tahkel lipiid. Seda nimetakse täpsema täielikuks hüdrogeenimiseks. Kas te olete kuunud ka transrasvadest? No võt, need on ühed tõelised efaardid ja üldse mitte tervislikud. Kus juures? Kunagi arvati, et need on tervislikud rasvad, mida kasutada näiteks põiasemel? Transrasvu saab just osalise hüdrogeenimise tulemusel. Mis see tähendab? Tavaliselt need kahe sidemiliste süsinikkaküljes olevad vesinikud on samal pool süsiniku. Sellist rasvhapet nimetakse kis kus kis tähendab ladina keeles samal pool. Kui me osaliselt hüdrogeenime, siis küllastamata rasvhappe kaksik sidemed jäävad alles. Ainult vesiniku aatomid paigutakse ümber niimoodi, et üks vesinik on ühel ja teine teisel pool ning rasvhappe molekul jääb sirgeks. Ehk trans tähendab ladina keeles. Vastas poolel. Tänu sellele käitub transrasvhape samamoodi kui küllastunud rasvhape. Transrasvad suurendavad südame- ja veresoonkonna haiguste riske, mis on üks peamesi surmapõhjuse Eestis või lihtsamalt öeldes on nad infarkti starterpack. Transrasva on näiteks sellistes toodest nagu kondiitri, avaritoodetes, küpsistes, vahvlites, kookides ja popkornis ja Kaukestes! Aga eele pikk lugu oli ainult lihtipiididest ja nende omadustest. On olemas ka lihtipiidid ja me vaatame siin kohal peamised fosvalipiidi, kus üks rasvhape on asendunud fosvaatrühmaga. Ja fosfallipid on oluline seepärast, et tema on rakkumembraani põhiline koostisosa ja ta Omadused on vesilahuse keskonnas ideaalsed, et moodustada rakumembraan, et hoida rakus endas vesilahust sees. Nagu no, eelnevalt rääkisime, siis rasvhappe on hüdrofoomne ja ei moodusta vesinik sidet veega, aga fosfaat rühm koos klütserooliga on hydrofiilne ja moodustab veega vesiniksidät. Ja nüüd kui panna fosfaalipiid vee keskkonda, siis ta keerab oma fosfaat pea, Sinna pole kus on vett ja rasvhappe saba keerab sveest ära. Ning nii moodustab meil fosfolipiidne kahekihtiline struktuur rakku membraan. Aga viimaseks on meil ka kolmas lipiidirühm tsüklised lipiidid. Siia alla kuuluvad sellised lipiidid näiteks erinevad suguhormoonid, kolesterool, adrenaliin ja ka näiteks D-vitamiin tegelikult kolesterooli kohta olete võib kuunud, et oi oi oi, kolesterool on väga halb. Tegelikult ei vasta see tõele. Kolesteroolil on väga oluline roll kehas. Keha toodab ise umbes 70% oma kolesterooli ja umbes 30% vajab toidust. Kolesteroon on hoopis vajalik, sest ta annab rakkumembraanile nii tugevuse kui ka läbitavuse. Kolesteroolist Sünteesitese ka vitamiin D, õhendeid, aga ka erinevad suguhormoone kui ka sapi koostisosi. Aga kolesteroolil on muidugi ka negatiivne külg. Liigne kolesterol põhjustab ateroskleroosi, ehk veresoonte tuppimist. See tähendab, et kolesterooli jääb veresoonte sisesentele kinni ja ahendab neid mis võib tekida trombi. Kui see juhtub südames, siis me nimetame seda infartiks. Kui see juhtub ajus, nimetame seda insultiks. Selleks, et neid vältida, oleks vaja, et tase ei läheks liiga kõrgeks. Ehk jälle, igat asja peab sööma kindlas koguses ja tasu ühe asjaga üle pingutada. Ja nii Lõpuks võikseme ülevaadata, mida kõike me oleme lipidi kohta teada saanud. Kõigepealt on olemas lihtlipidid, liitlipiidid ja tsüklised lipiidid. Tsüklised lipiidid on näiteks suguhormoonid, kolesterol, adrenaliin kui ka D-vitamiin. Liitlipiidiks on näiteks fosfolipiid, mis moodustab meie rakkutöö ümber membraani, ehk kaitsekihi. Lihtli on omakorda kaks tüüpi. Õlid, ehk vedeled rasvhaped, ehk küllastamata rasvhaped ning rasvad, ehk tahked rasvhaped, ehk küllastunud rasvhaped. Küllastamate rasvhaped on enamasti taimse päritoluga ja tervisele kasulikud. Küllastunud rasvhaped on jällegi loomse päritoluga ja on suurtes kogustes tervisele kahjulikud. Aga kõige ohtlikumaks võib pidada osalised hüdrogeenitud, ehk transrasvu. Nii et kui näed poes, et kohukese koostis on kirjas hüdrogeenitud ras, siis võib olla tasub jätta see ostmata. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad sellised rohkem näha, siis vajutad telli, otsi videoõps üles Facebookis ja Instagramis Ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaaris teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elama veel!